مش افكر في بشار اشي افكر فيك وبس ونظرتك لي نظار بتردي روحي والنفس مش افكر في بشار اشي افكر فيك وبس نظرتك لي يا نظار بتردي روحي والنفس يا ملح حالك فاق الجمل من نورك النور اكتماس أنا في دهدي الصور يا بوعي مثل الفرس ما اشتيش افكر في بشر اشتي افكر في بس